عسلامه عسلامه عسلامه عسلامه شنو أحوالكم؟ نبس عليكم اهلا وسهلا بكم آه غدوه ملى رمضان غدوه العيد اذا نحاول باش نكون آه هذه الفيديو هي اخر فيديو مانيش باش ندخل في التفاصيل الممله ونخليها وقت نتكلم على الصفر المطلق وعدم وجود الرب اذا اهلا وتحيه بابا ادريس بابا ادريس الزمن معنتها فما بحوثات علميه جديده معنتها تكلمت على زمن هو نسبي يختلف من انسان الى اخر ومن منطقه الى اخرى مرتبط بعدة عوامل الزمن كيما الطاقة كل واحد كيفاش يستوعبها كل واحد شنوه الحالة النفسية متاعو باش يفهم الزمن وباش يحس الزمن ساعات تخدم خدمة خايبة ما تحبهاش نفسيتك ما ترتحلهاش. تتعدى عليك الدقيقة كأنها ساعة وساعات تخدم خدمة ولا تعمل حاجة تحبها ما تحسش الوقت كيفاش يتعدى الزمن ليس عقارب الساعة فهمت اللي هو ما الإنسان حده زمن عنده معناتها علم كبير الم... معناتها مجال كبير في هذه المسألة والإنسان الآن يسعى لفهمه للسيطرة عليه آه... من عرش تسمعوا فيها بالقداية ولا لا أهلا وسهلا بكم الجميع مسألة نور ملاك سليم كما قلت لك سليم العقلية متاعنا مع الأسف هي عقلية ماتة وكره هذه هي العقلية متاعنا احنا نلوموا على المسلمين كي يكرهوا اعداهم واحنا نكرهوهم اكثر من دي هما يكرهونا طبعا واحد يعني كما قلت لكم عمل اغلاط في حياته ولكن يحاول كل مرة ينتبه باش يصلح من روحه اهلا بكم جميع غسان لا مش مريد لا مريد مريد نفسك وانا ايضا نسمى مريدكم خاطر انا نتعلم منكم يا غسان رغم نفس الشيء فمش فرق, فرق عبد الرحمن ازول يا عبد الرحمن باهش باش نقول ما عندي ما قلت احمد مرحبا حنان مساء الخيرات ازول امازيغ افريكا اهلا بكم اليوم باش نعملوا اخر حلقه حول الرب في الغنوصية حقيقة الرب في الغنوصية نستنوى شوية يمكن الناس تعيد ولا منعرش عليها ابراهيم أزور الغنوصية جعلتني ارى زوجتي ذكر في جسم امرأة اي موجود بالفعل بالفعل بالفعل انا مرة زاد عرست بواحدة بعد اكتشفتها ذكر تبيعتها تبيعة ذكر مش تبيعة أنثى فهمت؟ كي أنت تبيعتك ذكورية لازم تفركسلك على امرأ تبيعتها أنوثية وكان أنت تبعتك أنوثية فركسلك على امرأ تبعتها ذكورية فهمت؟ فما يسأل نساء تبيعتهم ذكورية وفما يسأل رجال تبيعتهم أنوثية نظام باريمة بالفعل يعني مصطفى أذك عليش الإنسان لازم يعرف شنو يختار يختار اللي يناسبه المشكلة اللي إحنا ياسر النافق وما نعرفوش تبدأ تظهر لك اللي هي فينو اللي هي أنتا واللي هي واللي هي وبعد تزوج عليها تعري عليك كما يقولوا بالتوز اكتشفها راجل وأكثر من راجل كانك ما يخذ راجل مرة وقعت لي يعني. طبعا اعرف طبيعتي الطبيعه ليس عندها علاقه بالتوجه الجنسي ما عندها حتى علاقه شنو معناها الطبيعه الانوثيه الطبيعه الانوثيه هي طبيعه ما تحبش المشاكل تحب الهدوء تحب الراحه تحب الفن أه. تحب أه. ما تحبش المشاكل انا طبيعتي انوثيه مثلا فهمت طبيعتي ما نحبش التكسير كرايم فهمت لكن ما عندها حتى علاقه بالتوجه الجنسي، فانت تنجم تكون يعني ذكر وتبيع تكون انثيه، وتنجم تكون انثى وطبيعتك رجوليه، تحب ديما المشاكل والواحد وتعس وحاله حليله كانك راجل ربك. اخيك أنا حبيت نسالك شفت الفيديوهات الاخيره ولا به أخي كريم حبيت أسأل شفت الفيديوهات الأخيرة والا أخفيك أنت شعور ضيق من أين يمكن أن يكون مصدر ضع الشعور وشكرا أخي آه ما فهمتكش يا حنان الفراغ يمكن راهو أسمع آه الشعور الضيق الضيق هو, هو نفس الشعور قريب جدا من شعور الخوف المشاعر كما قلت لكم هي لغه نتكلم بها مع بعضنا في في اللا شعور وفي الشعور فهمت آه العدم اللي فينا اللي قاعدين نملاو فيه العدم هذا هو اللي يجيب لنا ساعات الضيق والخوف والقلق كيما تدخل الدار مثلا كيما نقول لك احنا يعني تجيب لك الغمه آه حبيت جاني شعور ضيق وحبيت نعرف الشعور هذا علاش لما سمعت الفيديو عن الرب. آه كما قلت لك آه المسأله الكل احنا وقت نتولد ويربيونا كل انسان عنده فراغ في داخل ذاته اسمها الرب. الرب موجود في كل واحد فينا نحكي عليه اليوم كيفاش. اما نيش ندخل في التفاصيل طبعا لان الموضوع كبير كتبت حاولت نكتب سته صفحات باش ما نكثرش ياسر. آه، لازم مرة مع نتكلم على السفر المطلق تو نحكي كيفاش هذا آه الفراغ اللي لازم يتملاه، إذا وقت تجي فكرة جديدة فهمت فما أشخاص يفرغوا هذا الأشياء اللي الموروث ويتركوا فراغ ما يعوضوهش هذاك علاش؟ ما لازمكش تترك إيمان لما تلقى إيمان آخر وساعات العقل متاعك خاطر احنا متاعنا تطور. يعني مستوى الوعي عندنا طبيعيا تطور بينما الموروث الثقافي والفكري لم يتطور فنلقاو روحنا في حيره في فتره من الفترات يا اما نقبل بالموروث الداخلي بتاعنا اللي ورثوهنّا لنا واللي علموه باش نخليه كيما نقولوا احنا انسان حاشاك يبدا عنده كاس بالمسخ معبي بالوسخ يقول لك نخليه معبّي خير ما نفرغه يقعد فارغ هذيك هي لكل فترة من بين تنحيّة فكرة وإدخال فكرة أخرى باش تتعود عليها هي مسألة صعبة لهذا يجب التدرج وعدم الضغط على النفس يعني فكرة الضغط على النفس فكرة راه تلزم روحك فمش النفس ما متحبش الإلسان لو تلزم روحك على أي حاجة مهما كانت في الأخير تلقى روحك معنتها تدخل في دوامة خايبة ياسر فهمت إذا لازم أنت نعرف بالضبط شنو الأفكار اللي فهمت شفتها في الفيديوهات الأخيرة اللي حصلتك بالضيق أما يمكن اليوم الفيديو يحسك براحة فهمت منعرش بلوشات اتد دي كونكتين آآ أه فما كونيكسيون؟ فما كونيكسيون؟ آه مثلا مثلا لازمك ما تنحيش حاجة مريم أبوغ سي ناتشورال، شي طبيعي راه راهو مرعب، أنا نهار اللي اكتشفت يعني حسيت هبلت هبلت هبلت, هبلت خرجت من مخي آه. اليوم باش نحكيو على الربانيين شوية فهمت طبعا طبعا اليوم باش نحكيو يمكن اليوم الفيديو باش ترطحك فهمت شوية على الأقل، أي آه ننطلقو ما فماش ياسر ثلاثين شخص، ما نعرفش ساعة غدوة تحبوا فيديو ولا لاهين في العيد، كيما تحبوا قولوا لي كان تحبوا غدوة فيديو على كل حال تو باش ننتقل شوية للسياسة، وباش نتكلم عن السياسة ونكمل آه سلسلة. السياسه ثم نتكلم على الدين وتطور الدين من بعد نعاود نرجع للغنوصيه ايننطلقوا الان آه، وكان الحياه مع هذه الافكار معها عباره عن فخ نصب لنا ولا خلاص نخرج من اعتقد او دين نعتنق اخر ثم نكتشف الزيف آه، نعي نعيمه اسمعني ما هو الهدف من الإيمان الهدف من الإيمان وهذا ما تقول الغنوصية لا يهم ما تؤمن المهم ان الإيمان يكون يناسب عصرك ونفسيتك وطبيعتك علاش نؤمن نؤمن لكي ما نعيشش الفوضى وما نعيشش الأقلق وما نعيشش الخوف و نستطيع أن نستغل هذه الحياة للتجارب وللفهم، ونفس الشيء نعيمة يمكن الموضوع هذا اليوم سوف نحكي في المسألة هذه. ننطلق بالإرادة. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلما أزول أهل وسهل بكم. حقيقة الرب في الغنوصية الغنوصية تعتبر أن الرب هو مجرد حلم إنساني بل تعتبر أنه حلم كل موجود في هذا الوجود وليس حقيقة أولية وتعتبر الرب هو الهدف من الوجود وتعتبر أن فكرة الرب أو الإحساس بالرب هي طبيعة موجودة في النفس والإحساس كل مجموعة مهما كانت صغيرة أو كبيرة كل فرد مهما كان معنتها مهما كان إلا وفيه الإحساس بالرب هذه معنتها عن من القواعد الأساسية للغنوصية وتعتبر الغنوصية إن من لا يشعر بهذا في ذاته أفسد وجوده بهذا الوجود وتعتبر الغنوصية إن فكرة الرب مرتبطة مرتبطة ارتباط كامل بفكرة حب البقاء والخلود في هذا الوجود ومن لا يملك حب البقاء والوجود فهو إنسان أو شيء تافه ولا معنى له ولا قيمة أصلا حب البقاء هي طبيعة موجودة في كل الموجودات مهما كانت سوى لا شعورية أو شعورية لأن من لم يملك حب الوجود أو حب البقاء لا يستحق أن يكون في هذا الوجود ويصبح الوجود بالنسبة له ليس له معنى وعبث ولكن الوجود الأبدي لا يمكن بدون رب الرب وحده من يحقق لنا الوجود الأبدي ولهذا الغنوصية تعتبر آه لكي تكون لك معنى في الوجود ليس امامك الا خيارين لا ثالث لهم اما ان تؤمن برب يحقق لك الوجود الابدي تؤمن برب سوى رب ديني او رب خيالي او اللي تحب عليه انت غير باشتمله هذا الفراغ وهذا ما تفعل اغلب المعتقدات والأديان تقول لك فما رب تو عاود يرجعك للحياة ويرجعك للوجود وفما حساب وكذا وكذا وكذا أما النوع الثاني هو أن تؤمن برب أن تؤمن بعدم وجود رب ولكن مع بقاء فكرة الرب يعني ما تقولش أنا لا أؤمن وإنما تقول أنا أؤمن بعدم وجود رب وتعمل لكي تكون هذا الرب في المستقبل او تعمل على البحث على هذا الرب مع في الوجود يحقق لك الوجود الابدي اذا من هنا ونرجع المساله المساله اللي زوز حاجات مهمين جدا هي مساله لا ادريه وانا تكلمت في اللا ادريه مع ناصر له معناها لا ادريه تعتبرها الغنوصيه عبثيه وعدم أخذ موقف، طبعا كي تكون حاله دائمه، اما كي تكون حاله وقتيه مش مشكله. ان لا ادري او الملحد دون ان يعمل لتحقيق ان يكون هو الرب، لان عندما تكتشف انك في سفينه وليس لها ربان، مش تستسلم لا، لازم تولي انت ربان السفينه. ومش تقول أنا ما يهمنيش موجود ربان ولا موجود ربان للسفينة. ما دامك أنت راكب في السفينة واكتشفت معنتها لازم تكون عندك قرار. يا إما تمشي تتأكد ربك وتشوف هل السفينة ربان ولا وإلا تؤمن على الأقل أن السفينة ربان باش تنجم ترتاح وتعيش، وإلا تسعى أنت باش تقود السفينة، أما القول إني أنا منعرش موجود رب ولا ربان ولا مش موجود فهمت تقعد تستنى حتى تهبط على راسك المصيبة بش تفهم اللي ما فهمش ربان أو تقول أنا مهمنيش موجود ربان ولا مش مش موجود ربان ومهمنيش وانا منشي اللي موجود ربان وسافينا تمشي هكاكا وانا حياتي عبثية وانا جيت بالصدفة وكذا وكذا وكذا هذي عندها هذا بالنسبة للغنوصية هو ضياع وعدم قيمة ولهذا هنا باش نذكر نقطة مهمة ان من الأشياء الكبيرة جداً في الغنوصية هي الانتحار الانتحار تعتبر جريمة كبيرة ياسر وبل مش الانتحار الانتحار والقتل وحتى الإجهاض، لأن الغنوصية تقول لك الإنسان المشوه في عوض أه تعمل له معناتها اجهاض علاش ما تولدوش المراو يتحط في مراكز ويقوموا عليه بوحوثات لكي يطوروا الانسان ولا انسان مثلا معناتها ولو حتى وصل لحاله مرضيه انا مثلا قبل كنت نقول كان نوصل ما عادش ناعي ما عادش كذا أه انت اطلب الانتحار او ما يسمى بالموت الرحيم انا تو ما نعمل بالفكره هذيك يعني عندي فتره أصبحت معناتها بس صحيح متبرع بجسمي كل لكن كاتب في الوصية بتاعي في حالة إني في حالة مرضية لا يمكن علاجي فهمت يقوموا عليا بالتجارب اللي يحبوا عليهم نعطي روحي للمستشفى ولا للجامع يقوم عليا لآخر لحظة أنتم ما شوفوا ذبانة ولا أي حيوان نحيلوا جوانتو تو يحب يهرب نحيلوا رجليه تو يحب يهرب غير شوية في حياة دائما يتحرك باش يبقى في هذه الحياه. اذا الانتحار والموت والقتل هي من اكبر انواع الجرائم. اما من يؤمن بالرب اصل الوجود. معناتها قلت لكم فما نوعين، فما اللي يؤمن بالرب اصل الوجود وفما اللي يؤمن بالرب نهايه الوجود. يعني ان هذا الوجود موجود يا اما هناك رب قبل يا اما هناك رب بعد طبعا مثلا كما الاسلام يقول لك هو الاول وهو الاخر بينما الغنوصيه تقول الرب هو الاخر ليس الاول وهذا معناتها طانا في الفيديو هذه ونعرفه عندما نتكلم عن الغنوصيه اكثر تفصيل اما من يؤمن بالرب اصل الوجود ترى الغنوصيه انهم آه معندها اهول أحسن هما في الحقيقة المؤمنين برب مهما كان خيالي أهون من لا أدري والملحد لأنهم على كل حال لهم الإيمان برب أي ما يسمى المنطقة اللي موجودة في النفس ما تخص الرب موجودة فيهم مهما كان يعيشون من أجله ويموتون من أجله وهم الذي يطلق عليه تطلق عليهم الغنوصية الشياطين أو الأبالسة أو الشر تعتبر الغنوصيه كل من يؤمن برب فهو انسان شراني ويدعو للشر، لماذا يدعو للشر؟ ليس بمفهوم الشر فهمت؟ ليس بمفهوم الشر لانهم يسلمون بالموت ويريدون العوده للعدم فهم يعيشون الاوهام والجهل. ولكن يعيشون هؤلاء معناتها يعيشون مع انت هؤلاء معناتها يعيشوا بشعور أو بلا شعور معناتها يعيشوا الأوهام والجهل. تعتبرهم الغنوصية عدو الإنسانية والخونة والعبيد والقطيع الذين لا يرون في أنفسهم الذين لا يرون في أنفسهم القدرة ويرون في أنفسهم العجز. لكي يكونوا تحت رحمة رب وعدم القدرة على فعل شيء لأنهم يسلمون كما يقولوا أنا حقير ذليل مسكين لرب العالمين الإيمان بالرب يعني الإيمان بالضعف والاستسلام يعني أنت لا تسوى شيء هل الرب يؤمن برب؟ لا ما يؤمنش برب لو كان الرب يؤمن برب لما اصبح رب كيما مثلا انسان يجي يقول لك انا المرضى بالحاكم من انا من نجمش نكون حاكم من نجمش نكون مالك من نجمش نكون رئيس يعني يطيح من قيمته ومن قدرته وما يسعاش هذاك علاش يقول لك آه معناتها كل من يصبح رئيس او عنده منصب في اي مجال معين كلهم حلموا في حياتهم أنهم يصبحوا رؤساء ليس كل من حلم يوصل للرئاسة ولكن كل من وصل الرئيس أكيد كانت عنده الرغبة باش يولي رئيس ولكن رغم ذلك يعتبروا معناتها يدعون للعدم يعني يعملوا على رب مثلا يؤمنك بمخلوقات فضائية أخرى باش تجي تعاود ترجعه ولا حكاية فارغة كما هكاكا ولا مثلا يؤمن برب موجود في بلاصة معينة تمت أه وغيرها ولكن رغم ذلك يمكن ورغم ذلك يملكون الإيمان فهم أهون وأحسن ألف مرة من لا أدريين والملحدين الماديين الذين هم فاقدين الإحساس والإيمان لأن لغة النفس أو ما يسمى في الغنوصية شفرة النفس الإنسانية هو موجود في الإيمان وفي المشاعر وفقدان هذه الشفرة يعني عودته للعدم لا تترك له أثر أصلاً يعني إنسان يعني يعيش بلاش إيمان مثل مثل الحيوان ولا ولا يعيش لا أدري ما هوش بشي يخلي أثر في العدم أما من يؤمن بالعدم بعدم وجود رب ويعمل على أن يكون هناك رب هؤلاء التي تسميها من الغنوصية الإنسان الإنساني المخلص للبشرية للجنس البشري الجندي الذي يدخل صراع الوجود من أجل البقاء هؤلاء هم العلماء والفلاسفه والمفكرين والمبدعين في جميع المجالات الذي يتركون اثرا في الوجود والعدم وهم من تقول عنهم الصوفيه يعني ما يسمى معناتها يلتحمون بالازل وكما يقول القول الصوفي لو تعلقت همه بني ادم من وراء العرش لناله كما معناتها آه هذه معناتها الفكره موجوده فيما يسمى الذوبان في الذات الالهيه، اي ان تصبح انت الاله، ولكن ليس بمفهوم انت كشخص نفهم هذه المساله شويه. اذا ما معنى في الغنوصيه الايمان؟ بان ليس معناتها هنا سؤال، ما معنى في الغنوصيه الايمان بان ليس للوجود يرى؟ يعني يجب ان يسعى كل واحد منا. ان يقدم لنفسه ولمن حوله وللانسانيه شيء يساعد على الوصول ويكون متواصل بالكون كله ان يكون رب راعي لكل ما يقوم به من اعمال في هذا الوجود وان يشارك في ملء العدم مهما استطاع وبايمان قوي هذا سر قوله موجوده ايضا في الصوفيه معناتها تقول لك حتى يصبح يقول لك من تقرب الى الله شبر تقرب اليه باع ومن تقرب اليه باع جاءه يمشي ومن جاءه يمشي جاءه يهرول حتى يصبح اللسان الذي يتكلم به والعين الذي يبصر بها ويصبح يصبح الانسان يقول يقول للشيء كن فيكون وطبعا هذه القولة اللي أنا نعود فيها في كل فيديوهاتي حتى حد ما رب حد كل واحد رب نفسه هنا الرب ومفهوم الرب هو الراعي والمشرق بحكمة وعدل ومعرفة فهمت؟ تخطأ ولكن تتعلم لأن الحياة تجارب ليس بمفهوم بمف... الحياة تجارب بعض ال... المتدينين يقول لك لازم تقبل البلاء وتقبل المصيبة وتقبل كذا هذا كاختبار هذا جهل الحياة تجارب بمفهوم يجب أن نجرب في الحياة فهمت الوجود يسمح بكل الأخطاء فهمت والذي لا يخطأ لا يتعلم لأن دام أحنا نتعلم ليس مشكل أن نخطأ لأن من لا يعثر لا يمشي واحد يقول لك انا عمري ما عثرت يعني انت عمرك ما مشيت فهمت ومن لا يخطا لا يتعلم هذا بالنسبه لكل الوجود ومن لا يتعلم ومن لا يتعلم اللي ما يتعلمش في الحياه نتاعو يندثر مثل الديناصورات فهمت الديناصورات لم تتعلم فهمت واخطات فانقرضت احنا البشر لو ما نجمش نتعلم من تاريخنا كافراد ولا كبشرية رانا باش ننقرض كما انقرضت الديناصورات. فانقراض الديناصورات هي عبرة فهمت؟ لأولي الباب فهمت؟ آه وبالنسبة لكل الإنسانية وبالنسبة للفرد، أخطاء مسموحة في عمر وغير مسموحة في عمر. ساعات مزلت صغير تعمل أغلاط ما حتى مشكل وهذه قولة المسيح اللي يقول لك وقتا شرجمو زانية قال من لم يخطئ فليرجمها. يا اخي حتى واحد ما ارجمها على خطر الكلهم مخطئين اذا الرب هي المسؤوليه والاشراف وحسن التسيير هذا الرب المقصود بالغنوصيه وهذا يشارك فيه كل شخص على حسب طبيعته وعلى حسب وجوده ونلاحظ هذا ايضا في الطبيعه يعني ما تقولش انا ما نجمش اعمل اللي تنجم عليه أي حاجه اي فكره شفتها يمكن تقدم البشريه انشرها اكتبها اعلم بها أقارب هذه معناتها مشاركه معناتها ساعات واحد قال لي هوني انت علاش تعمل في هذه الفيديوهات؟ انا نعمل في هذه الفيديوهات اول حاجه لي وثاني حاجه باش البشريه تفيق على روحها وخاصه معناتها اهلي ومعناتها واللي يفهموا اللغه نتاعي فهمت؟ اذا الطبيعه والكون يقوم بذلك بدون شعور فهمت؟ معناتها ما يسمى التطور والرقي من اجل البقاء ولكن الوعي الانساني يجب ان يرقى الى درجه البقاء بالمسؤوليه والبقاء الازلي ويصبح رب الوجود الا في حاله فشله طبعا او في حاله وجود شيئا اخر افضل منه في هذه الحاله يجب ان يتعلم منه ولما لا يتعلم منه هو يكون احسن منه لان الانسان ينجم يكون احسن منه هنا يقول لك البقال الاقوى البقاء ليس للاقوى في الوجود البقاء للافضل خاطر يروجون البعض يقول لك البقال الاقوى واحنا في صراع غابات ولازم نتسلحوا ولازمني كذا ولازمني كذا مش صحيح البقاء هو للافضل بدليل بدليل ان الديناصورات كانوا قويين ولكن انقرض اذا البقاء والتاقلم على حسب الظروف والعوامل والبقاء هو ان تكون معناتها ما تضرش غيرك لا يمكن ان يكون هدف البقاء انك تقضي على غيرك او على حساب غيرك لان الطبيعه عادله في هذه المساله وهي بطريقه غير شعوريه ساعات تجد حشيش يعني حشيش نقصد اعشاب تطغى على منطقة فيقع حريق تحرق ربها الكل تحب تقضي على حاجة آه إذا البقاء بالمسؤولية والعدل والاحترام الآخرين والذوبان في الوجود وفهم الموجود وهذا هو الرب الحقيقي الرب الحقيقي هي الإيقونة البشرية التي يمكن أن تكون رب طبعا هي المسألة في المستقبل آه هنا نطرحوا سؤال هل الكون كامل طبعا الكل يعرف سوى المتدينين او العلماء يقولون ان الكون ليس كامل ليس كامل هناك الموت هناك العذاب هناك الظلم هناك الدمار هناك الجوع هناك الفقر هذا بالنسبه للبشريه هناك البراكين هناك المصايب الزرقة وهذا باعتراف الجميع ان الكون ليس كامل بل يسير نحو الكمال وهذا اكبر دليل على ان ليس للكون مسير وليس هناك رب الا في حاله ان يكون هذا الرب شيطان لان لا يصدر من الكمال النقصان ولا يصدر من الكمال الا الكمال طبعا آه أنا هوني منحبش ندخل في الأدلة على عدم وجود رب وإنما أطرح فكرة الغنوصية هي الأساسية ومنحبش ندخل في التفاصيل ياسر آه باش ما آه معنتها نضيعوش في هذا الموضوع لأن هذا باش نرجع له أنا بالتفاصيل وإحنا توا في فترة آه رمضان اللي فات وانتهى وغير معنتها حبيت نعطي فكرة لأهمية آه الرب. إذن كل ما في الوجود يكل كل ما في الوجود يدل لكل عاقل ومفكر إن الوجود والكون لا يسيره رب بداية ما أنت هذا معناه واضح بداية من العدم إلى التطور وعدم الاستقرار إن الذي يسير الوجود هي الموجودات الذي هي فيه مشاركة كلها بغير وعي والانسان الآن دخل في اللعبة بوعي فهمت في تسير هذا الوجود كل من فيه يسير عندما نتكلم على الرب هنا نتكلم على الرب المسير وهذا الرب يجب أن يكون واعي كل انسان في الفترة متعه يفهم ذلك ويعي ولكن الاديان والمعتقدات تكذب و تخدرنا بالأفكار الخاطئة وتقول لنا إن, إن هذاك اختبار وهي هذه الفكرة نتاع اختبار أو حكمة هذه أكبر كذبة عرفتها الإنسانية لكي تمنع الإنسان من التفكير أن يكون رب فهمت وهي ما تسمى بالافكار الخادعه الشريره الشيطانيه والاماني الكاذبه لكي نعود للعدم ولا نفكر في البقاء ولكي نستسلم آه ولكي نستسلم للموت وللمشاكل ونقول هذا ابتلاء يعني تصور البشريه تقعد حياتها كامله وهي تفكر تستنى في رب طه نهار تنتهي ومن بعد لا تلقى لرب لحد شيء لهذا الغنوصيه تعتبر الايمان برب مسير هو ابليس نفسه وهو الشر نفسه مهما كان هذا الرب مهما كان هذا الرب لأن لو هناك رب بل تعتبر أن فكرة الرب المسير أو أو حتى الخالق نحكيه على الرب الخالق وتنقوله رب نحكيه على رب مسير ورب خالق فهمت عندما فكرة الرب اللي هو خالق ومسير هي فكره شيطانيه بامتياز. الهدف منها اننا نبقى في الوجود. ولو هناك رب مسير بهذه الطريقه يجب الوصول اليه، ولو فرضنا ان هناك رب بالفعل وانه قاعد يسير بالطريقه هذه. يجب الوصول اليه بالعلم والمعرفه وعلينا القضاء عليه لانه لا يستحق الربوبيه. لانه لا يحسن التسير فهمت؟ اذا هذه معناتها الفكره الاساسيه نتاع الغنوصيه واللي قلت لكم هي اللي معناتها تنطلق منها ما يسمى الايمان الالحادي نتاعي، انا السؤال يقولوا هل انت تؤمن بالرب؟ نقول انا نعم اؤمن ان الايقونه البشريه سوف تصبح رب في يوم من الايام. نعم انا اؤمن برب مستقبلي ولكن لا اؤمن برب قديم اما فكره الخالق اي الواجد هناك من الربوبيين والمعتقدات من تؤمن ان الوجود اوجده خالق او ما يسمى حركه خالق وجعل فيه قوانين تسيره فهو يسير بنفسه وهذا النوع من المعتقد اقرب للغنوصيه طبعا من الايمان بالرب المسير فقط ثم ربوبيين يؤمن بالرب المسير هناك ربوبيين يقول لك لا الكون ما يسيروا حد أعطاك عقل أعطاك واحد سير روحك بروحك حيث يؤمن أن الوجود لا يسيره أحد وإنما قائم بذاته ويختلف عن الغنوصية في مسألتين المسألة الأولى أن التسير قار ولا يمكن أن نفتك فما نوعي قلت مع التسير اللي حطه الله في الكون هو تسير قار لا يمكن الإنسان أن يفتكه أو أن يحصل عليها هذا يسمى بالنوع الربوبية التي قريبة للفكر الديني وهناك نوع آخر وهو ما يسمى بالعرفان وما يسمى بالصوفية والعرفان يقول لك لا بالعكس أن الرب هذا اللي يسميه وحدة الوجود يعني خول للإنسان وجعله ان ينمو بنفسه وينمو بذاته وينمو بفكره لكي يسير هذا الكون وهو خليفه الله في الكون او خليفه الرب في الكون ويصبح يده الذي يبطش بها وعينه الذي يسمع لها ويصبح هو رب الكون وخليفه الرب في الكون. هذا معناتها النوعين من الربوبيين. أما المسألة الثانية الذي يختلف فيها الربوبيين مع ما يسمى الغنوصية هو الخلق وهذه مشكلة كبيرة سوف أذكر بعض النقاط على شكل أسئلة لكي تفهموا السؤال الأول هل الخلق وقع في الرب أم خارج الرب هذه مشكلة كبيرة لو فرضنا إن الخلق وقع في الرب إذن أحنا ضمن الرب ولو وقع خارج الرب يعني إن هناك خارج على الرب وهذا يفقده الربوبية. سؤال الثاني هل الخلق وقع من شيء أم من لا شيء هذه مشكلة لو وقع الخلق من شيء إذن هذا الشيء موجود مع الله ولو وقع من لا شيء ليس هناك في اي دين حتى الاسلام. يقول لك كان عرشه على الماء، وخلق الانسان من طين، واستوى الى السماء فسوى سبع سماوات ما فماش حتى اشاره فهمت؟ اشاره تدل على مخلوق لاي دين انه خلق من لا شيء، حتى الفيديه تقول لك تبدالك بالماء. فهمت؟ وكان ابراهما بيضةً تحت المياه ثم طفى على السطح وانشق وتوزع اذا ما فما حتى دين وحتى معتقد يتكلم لك على الخلق من لا شيء. فهمت كلهم يتكلموا هنا مشكله نفس الشيء يعني لو من نفسه يعني كما يقول الحلاج عندما اكون انا لا يمكن أن تكون أنت وعندما تكون أنت لا يمكن أن أكون أنا. هنا فيما مسألة أخرى هل الرب واعي بما خلق هذه مشكلة إحنا نعرف أن الوعي لا يمكن أن يحصل إلا بالمرور على المادة يعني الوعي لا يمكن أن يكون إلا أن يمر بمراحل المادة إذن هنا هل الرب مادة هذه مشكلة، وهذاك علاش نسميهم المجسمة أو ما يسمى السلفيين يقول لك واستوى على العرش وكان الله في شكل غلام امرد وغيرها من القصص الذي يهبط للسماء وكلها من الخرافات. كما الفكرة نتاع أن الرب هو مخلوقات فضائية، هذه أقرب للمنطق. لأن لو إحنا خلق خلقنا معناتها موجودات، يعني موجودات هي ربنا لازمها تكون ماديه مستحيل تكون ماهيش ماديه إذا هل الرب مادي وعندما نشوف مثلا في, في الاسلام يتكلمون على ما يسمى رؤيه الله يوم القيامه وغيرها من الافكار حتى ان مثلا يقول لك وجوه يوم ايضا ناظره الى ربها ناظره وفما يقول لك من نظر إلى إلى فرج المرأة لن لن يرى الله يوم القيامة وغيرها من الخرافات اللي موجودة في الدين الإسلامي. المسألة الرابعة هل الرب قادر على كل شيء؟ فما قولة في المنطق تقول الرب يجب أن يكون قادرا على كل شيء ولو أثبتنا أنه غير قادر على شيء تنفي عنه الربوبية. إذاً نعرف وإحنا عدة أشياء منها خلق شيء لا يستطيع أن يحمله أو أن ينفي وجوده أو أن يخلق رب مثله كل هذه الأمور لا يمكن أن يفعلها الرب إذا بالمنطق والدليل هذا الرب لا يمكن أن يكون معناتها له وجود معناتها على حسب هذا المنطق آلاف الأسئلة اللي نطرحها وأنا أخذيت هوني بعضها لكي نفهم. خليني اخر نقطه نقولها قبل ما ننتقل الاسئله نحن نحن نعرف ان الشيء يحدد بما يسمى نقطه الوسط اللي هي المخ وعن طريق المخ يقع التفاعل من بين الجسم ومن بين ما يسمى الطاقه ويقع الاتصال بما يسمى بالعقل والنفس الذي تكسب خبره عن طريق الافكار الخياليه او الافكار التي تجربها ونتيجه هذا يحصل الوعي احنا نعرف ان العدم ليس له لب كما نعلم ان العدم ليس له حدود وليس له زمان يعني هو بعيد كل البعد على هذا الوجود بل هو عكس الوجود اذا هنا مستحيل يكون في العدم شيء واعي مستحيل فهمت على حسب المنطق ولو فرضنا ان هذا الوجود فهمت فيه عقل واعي يعني هذا الوجود كما يقولون مثلا ما يسمى بالربوبيين او الصوفيين تاع وحده الوجود يقول لك الكون الوجود هذا الكل فهمت طبعا هم يقولوا يظهر من العدم فهمت؟ بل أظهر نفسه بنفسه كما يقول مع بعض الحديث القدسي كنت كنزاً مخفياً فظهرت لنفسي أو ظهرت لكي أعرف لأن لو ليس هناك وعي لا يمكن أن يعرف الرب لا يمكن لو إحنا نحن موجودين لو حتى حد يتكلم عن الرب إذا هذا الرب هل هو واعي؟ لا يمكن أن يكون واعي إلا لما يكون في هذا الوجود، إذا هنا حالتين يا أما إحنا الرب يا أما فما رب في الوجود هوني مخبي في بلاصه لازمنا نبحث عليه، فهمت؟ في هذه الحاله فهمت؟ لو هناك رب في الوجود وقاعد يوقع لنا اللي قاعد يوقع هذا الرب غير مسؤول إحنا نقولوا كي واحد ما ينقضش واحد في خطر يعتبر مجرم كيفه اذا هذا الرب يا اما عاجز يا اما غير مهتم يا اما عنده سبب داخلي المهم لازم نعرفوا السبب واما احنا نكونوا الرب لكي نسير الكون ولكن قبل ما نسير الكون نسير الوجود خلينا نوصله باش نسيروا انفسنا واحنا حتى التوى مع الاسف مزلنا في الحروبات والمشاكل وهذا اللي باش نحكيوا عليه يمكن من غدوه ولا بعد غدوه مزلنا نعرش على حسب ما أنت طلباتكم خاطر نشوف ما فماش ياسر ناس ناس لهين بالعيد أه نشوفوا معناتها كنخليكم ترتاحوا نهار من بعد نهجموا على ما يسمى ماذا يحدث في شمال افريقيا والشرق الاوسط نظن الفكره واضحه أه خنشوف بعض الاسئله ازول ازول سامي رمزي أه رمزي أه الشماته تبيعة مش باهره بالحق أه هذه عقلية المسلمين فهمتها مركب تاديستناي تدي ما فهمتش آه ليميير نورديك ميرسي هل أنت تؤمن بالله لا أنا أؤمن بعدم وجود الله فهمت بونجور بوري فو فار دي فيديو تو اكسبلليكي لي ديفيرونس تيب دينيرجي أي هذا موضوع آخر موضوع آخر طبعا طبعا, طبعاً رمضان رمضان احشم على روحك يا خشب جهنم يا خشب جهنم اه باهي لعنة الله عليك اه نحكي دبوز هذه قناة لدينية تنويرية عجبك اسمع معشبك كتير يا مسلم ترفع عن هذا ترفع عن هذا لا تصب عندك أعراض أعراض لك ليس بسببه أؤمن برب مستقبلي هل هذا نفس فكرة نيتشا القائلة بالإنسلة على نفس فكرة نيتشا أحسن عارف عارف هذه هي فكرة نيتشا اللي هبل في آخر حياته عندما قرأ آه الفيدية وقرأ الزردشتية وقرأ الآبانشيدة وكتب كتاب وهكذا يحكي زردشت وهبل في مخه وتخل آه معناتها أصيب بالصدمة يعني صدمة خرجته من مخه فهمت يوجد في الكتب المقدسة مجموعة من العلوم التي أشار لها علم الحديث ثم آه. علوم الطاقة هذا كعادي هذا كعادي أمين ليس في ال... في كل الكتب المقدسة لأن الكتب المقدسة هي تحتوي على علوم كبيرة راهي هو تراث الإنسانية تراث الإنسانية اتكتبت مش معناتها كما الابانشيدا مثلا فما دي قال لي الأبانشيدا قريتها ما فيها حتى شيء يعني رغم دي اقرا النسخه العربيه ما قراش نهار ناخذوا صوره من صوره الابانشيدا خاطر لازمك تقراها مش مش تقراها لازم تقراها تفهم شنو الرموز اللي فيها فهمت كما الكابال كيما كل شيء عبد الرحمن انا ما عنديش عيد ما نحتفلش بالعيد يا عبد الرحمن عيدك انت مبارك وعيد كل اللي يحتفلوا به العيد الصغير ما نحتفلش الكبير ما نحتفلش به بالكل وما نقولش عيد مبارك ااا آه نظن الفكره واضحه نشوفكم ريقدين شويه اليوم تعبكم رمضان انت تريد أن تتميز فقط وتعلم أنك في اتجاه أحمق، وشنو المانع أني أتميز؟ حبنا كل سيري- سيري طبعاً, طبعا أنا أتميز، وأي إنسان لا يتميز هو أهبل، فهمت؟ هو أهبل، لازم كل إنسان عنده خصوصية، فهمت؟ في وجوده، ويكون قريب من الناس اللي عنده نفس الخصوصية متاعهم. وكل إنسان يبدع في حاجة، وإلا أنت إنسان تافه ليس لك أي قيمة لغوية ومنطقيا يجب أن يكون مستخلف بكسر اللام، من جنس المستخلف بفتح اللام، هذا يعني أن الرب الذي عرفونا به هو بشري، ليس كذلك آه هو الرب، نعم، هو الرب هو الإنسان، هي إيقونة الإنسان الإنسانية وهذا موجود في كل الأديان، حتى في الديانات السماوية وجعلناك خليفة في الأرض واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، فهمت؟ وغيرها وغيرها من الامور. معناها ليش يقولوا وعلم ادم الاسماء كلها؟ يعني علم كل شيء، يعني خاطر ما تنجمش تكون رب وانت ما تعرفش جاهل. فهمت؟ استاذ كريم انت تؤمن ان القران كتاب غنوصي، الا تظن الله يدلنا على الطريق الصحيح ولكن المشكلة ان اخذنا ديننا من المذاهب. ليس القران فقط القرآن بالنسبة لي موجود حتى قبل محمد يعني مأخوذ من مسيلمة فما يسر آيات وصورات مأخوذة من مسيلمة اللي معروف قبل محمد والذي ذهب للهند وقرأ في الهند وتعلم وجاب وفما ما يسمى بالحنفيين اللي هما يميلون للعرفان وغيرها من الم هناك المذاهب المسيحية وهناك المنوية والزردشتية هربوا من فارس والفكر يعني ظهر في ما يسمى بالجزيرة يعني اتجاهات كثيرة للفكر العرفاني وهذا كان أثره في القرآن وفي كل الكتب ما يسمى بالكتب المقدسة ما رأيك في فكرة أن كان هناك شخص ملحد لكنه في دين لكنه في دين باية ما رأيك في فكرة أن إن كان هناك شخص ملحد لكنه في دين ترويج لهذا الدين؟ ما رأيك في فكرة أنه إن كان هناك شخص ملحد لكنه في دين تروج لهذا الدين؟ ما فهمتكش، فهمت؟ <hesitation> آه كمل آه استاذ كريم نحن نستمع، شكرا آه مواطن، بوركوا جديك عيد مبروك بعد التقاليسيون سوسيال برشوا تديبا عيد مبروك بحسب التقاليد السياسية؟ ما نقولش أنا ما مهمنيش فهمت؟ يعني نقول للعباد أما أنا ما تقول لي عيدك أنا أنا ماهوش عيدي فهمت؟ نقول للعباد مثلا المسلمين نقول لهم عيدكم مبارك فهمت؟ أما نجي واحد ملحد نقول له عيدكم مبارك علاش؟ قرأت مره لأحدهم بين البشر لو انقرضوا لن ينقص من الكون شيء، طبعا لو انقرضوا في هذه الحاله آه، معناتها تقول ما ينقص شيء ينقص وعي على الأقل في الأرض ما عادش يصبح وعي، أنت تصور لو انقرض البشر فوق الأرض كيف سوف تصبح الأرض؟ آه، صابر بقوة تو يخطو عيد الكبير، اه العيد الكبير على خطر إجرام هذاك العيد الكبير إجرام. ما نقولش عيد كبير لك اجرام نسميه الكل في الطاقة هل فعلا لب الوجود هو تلك الطاقة الدافعة للكون المجرات والمجرات وحتى الكائنات الحية أنت أي تكون طبعا الطاقة لب الوجود هو الطاقة كما لب الع... لب العدم هو النفس فهمت لن تجد لحياتك معنا مع إنكارك لوجود الله لا ليش عندي معنى لأن الله بالنسبة لي هو المستقبل أين الشامبوزة والسحيحة الإنسان أصله قرد الإنسان عمره ما كان أصله قرد الإنسان الإنسان هو نوع من أنواع الحيوانات انفصل في فترة من الفترات على فصيلة من فصائل حيوانات أخرى وهو يعني لا يمكن أن يكون ننزل من نفس البرانش ولكن هو حيوان مستقل بنفسه وعندما أصبح عنده الوعي أصبح انسان وانفصل والان هو ينفصل عن عالم الحيوان تعتقد ان الخلود الذي يريده الانسان نابع من رغبه كامنه بمعنى ان الخلود كان من خصائص النفس البشريه وميزاتها وفقدتها مع الوقت هل تعتقد ان الخلود الذي يريده الانسان نابع من رغبه كامنه طبعا الرغبه موجوده بمعنى ان الخلود كان من خصائص النفسيه البشريه طبعا طبعا طبعا هي خاصه موجوده بعد العاشرة ليلاً، أوكي. أوكي، يعني بالوقت هذا توا. أه ما هو سبب ظهور الوعي لدى الإنسان؟ ظهور الوعي لدى الإنسان نتيجة الفكر. ما يسمى بالتفكير، التفكير هو الذي أنتج الوعي. أنت شوف الوليد كيما يتولد، يتولد ما عندوش وعي، فهمت؟ من حوله. بشوية بشوية بدأ يتكون الوعي بالمعلومات، بالأفكار، لهذا عالم الأفكار وعالم الوعي مرتبط ببعضه. هل حقيقة هناك أنواع من الأنفس النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الضالة؟ طبعاً طبعاً هناك أنواع من النفس والنفس بيدها معنتها هو موضوع لوحده فهمت؟ طبعاً طبعاً هناك عديد أنواع من النفوس يبقى هناك النفس الضعيفة هناك النفس المجرمة هناك النفس عدة أنواع. همتها هنعرش موجود البث ولا لا خاطر نشوف مازال موجود البثة باي. ما رأيك في فكرة إن إذا كان شخص ما ملحد لكنه في دين حتى يكون للإنسان هدف في الحياة ما فهمتش كيفاش إنسان يكون ملحد وفي دين ما فهمتش هذا هي عملوها الصوفيين الصوفيين يبدأوا ملحدين ولكن يبدأ ينتمي للصوفية وينتمي للإسلام معناتها موجود موجود بالفعل موجود مرحبا بك كنيس المهم قولوا لي اه تحبوا بعد مع العشره الطب يعمل تجارب مع الفئران وعلى الخنزير وعلى الانسان ما ما يعملش تجارب على الانسان عندما تتحقق ايقونه الرب طبعا لو يكون طبعا ايقونه الرب لو تكون بالفعل شيء طبيعي. شيء طبيعي انا مانيش مانيش مانيش نكر الرب معناتها هكاك اعتباطا مانيش نكر الرب اعتباطا البث موجود هل يمكن ان يكون لدينا فيديو حول كيف يتغير الغرب وظهور ديمقراطيه جديده هذا باش نبدا فيه الموضوع حول آه تاري... آه ماذا يحدث في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لان من هنا ل 2022 باش نلحقوا على تغيرات كبيره وخاصه في تونس العام الشاي باش توقع تغيرات كثيره انا اعتبر نفسي من اللوامه كل ما أمطور تحضرني سوء سوره القران اخاف اكون ضليت عن الطريق وهذا بسبب لي تأثر وقلق كيف لي أنا اتخطى هذه المرحله آه مرحله صعيبه راهي مرحله صعيبه موضوع صعيب بالحق انا مريت بها زاد مريت بها حنان هذي آه آه صعيب نعرف نعرف صعيب هذاك في ممكن تتكلم عن البوذية، هذاك أنا نتكلم على تاريخ الأديان والمعتقد، وصلت للزردشرية ما زلت ما كملتهاش، يعني تو نتكلم على، تكلمت عليها نظن البوذية، لا ما تكلمتش، جاي الكوب دي بعد على وقت ما تشو، آه، العشرة وقت مناسب، أوكي، أوكي، هذاك علاش اليوم ما فما حد؟ العشرة توقيت تونس ل11 توقيت هولندا. ومأخر ياسر. باهي تو نشوف تو نشوف. شوف ما فهم حد يعني في التشات. اوكي مانا نقول لكم معناتها بالسلامة وانتهينا من الغنوصية وانتهى رمضان إلى رمضان المقبل إن إحنا موجودين في هذا الوجود. أه تحياتي للجميع. وشكرا على من شارك وعلى من علق وعلى من عمل فهمت وطوه مش نحكيه في السياسه وراني في السياسه ما عادش نبدل الطبيعه نتاعي ما عادش باش نكون بهذا الهدوء باش نكون اكثر فهمت يمكن نكون اكثر صعيب فهمت سياسه أوكي تحياتي حنان عبد الرحمن مواطن محمد جماع الكل بسلامة مع فيديو قادم